توفر فلوسك وتشتري آيفون SE ولا تشتري آيفون 13 مقارنة راح تسهل عليك عملية اتخاذ القرار وكل شي لازم تعرفه على الجوالين راح اقول لك عليه في هذا الفيديو اول شي نبدأ بالسعر لانه اهم شي الفرق بينهم 1600 ريال تقريبا ايفون 13 يبدا من 3450 ريال وايفون اس اي يبدا من 1850 ريال كل الجوالين يدعموا 5 جي لكن 5 جي اللي في الايفون 13 اسرع شويه من 5 جي اللي في الايفون اس اي الكاميرا كاميرا الايفون اس اي نفس الكاميرا اللي في الايفون 13 الاساسيه 12 ميجا بكسل لكن ايفون 13 فيه كاميرا زياده اللي هي عدستها واسعه الكاميرا الاماميه للايفون اس اي 7 ميجا بكسل والكاميرا الاماميه للايفون 13 12 ميجا بكسل في فرق كبير بينهم لكن ال 7 ميجا بكسل برضه تطلع صور جيده جدا البطاريه متوسط استخدام البطاريه في الايفون اس اي تقريبا 15 ساعه ومتوسط الاستخدام في الايفون 13 تقريبا 19 ساعه يعني في فرق بينهم 4 ساعات إذا تكلمنا عن البطارية لازم نتكلم عن الشاحن الآيفون سي يشحن بسلك فقط يعني ما يدعم الشحن اللاسلكي بينما الآيفون 13 يدعم الشحن اللاسلكي ويدعم خاصية الماكسيف مقاومة الماء الايفون 13 في مقاومه لحد 6 متر تحت الماء، اما الايفون اس اي متر واحد فقط، اما من ناحيه دعم الشريحه الالكترونيه، ايفون اس اي وايفون 13 كلهم يدعموا الشريحه الالكترونيه، يعني تقدر تحط شريحه اساسيه وشريحه الكترونيه في نفس الوقت، اللي يفضل تصميم الايفون اس اي غالبا يكون بسبب البصمه، ايفون اس اي في بصمه ولكن ما في فيس اي دي نفس ايفون 13، المعالج اللي في الجوالين نفس الشيء يعني تقريبا ما راح تشوف أي فرق في السرعة أو الأداء هذه ببساطة كل الفروق اللي بين الجوالين ولو ساعدتك في اتخاذ قرارك لايك ولا تنسى تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أشوفك الفيديو القادم